درود بر همینان ارجمند شاین نجات هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان نشست سیوم رو داریم نشست سیوم از سلسله گفتارهای تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران از آغاز صفویه آمدیم و رسیدیم به سال 1356-157 کوشیدیم تا جایی که میتونیم یه مقدار فضای فکری و فضای فرهنگی جامعه رو بیان کنیم چه توده های مردم و چه به اصطلاح قشری که قرار بود قشر نخبگان باشن که خوب نبودن و به نظر می که یک هم هماهنگی بسیار منحوسی میان به اسطلاح درسخونده های کشور یا بخشی از اونها و بخشی از توده پیش اومده بود که روند نوسازی و بازسازی ایران رو برنامه نمیتابیدند و با توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و صد درصد شکوفایی اقتصادی گرفتایی‌های اساسی داشتند. از سوی دیگه یه مقداری از کاسی چیره یا شایان کدی و اینکه نتبانی داشته با کارآمد تاثیر تأثیر بذاره رو افکار عمومی و افکار عمومی با خودش و پیش برای این بیرسیم در حقیقت مقداری نگاه جرتر رخدات های سال دیگه با برکنه حویده آغاز میشه بلات که سر کار آمدن چه کاسی بزرگی داشتن چگونه همه چی دست به دست هم داد که ما اونسان ضربه بخور خود رو در بزنیم و نهات ها و تشکیل ها میستن ازادگیری کنن جلو این ضربه رو بیرن چه گفتی دارن که نسی توی سال 5 بحران و بوهرانه ی نجات بزنه. خب، برشتر سال 57 و هفت گذشت و چه کسی زی که منجر شده نجات رویزی جانی که داشت دیر درست و میرفت روی ریل درست و دوباره پرتب شده 1400 سال گذشته و نه تنها روند پیشرفت درش بند اومد بلکه یک شتاب بایی را پیشرفت تمام آن که جامعه ایرانی تو هفتاق سال ساخته شده بود درود بر تو چرمجان درچان جان درود بر بینندگان بله الان دیگه میرسیم به خود در حقیقت انجام رویداد هایی که می بایست که اون واقعیت رو به هستی به پیوندانند دودمان پیشین یا اون دستگاه پیشین فرو بریزه ارس کردم من تو برنامه پیشین که با روشن فکر که صحبت میکنه که نه هر کدوم مثلا هفتاد من برات میگن اگر مالیچوپه ملیان میگن به خاطر این بوده که ما راه دموکراسی رو نرفتیم که من عرض کردم به دموکراسی پاکستانی منجر می و دیگه اصلا جلو نمی رفت کمونیستها که هستن پارت و اونا که میخواستن اون زمان سیستم ایدئولوژیک برپا کنن روشن فکر اگر بودن خموش در داخل خود سیستم تکنوکرات ها سالارهایی که داشتن کارشونو میکردن اونام وقتی باشون سواد میکنی همیشه تمرکز روی که نه محمد رضا خیلی آدم بدی بود حرف گوش نمیکرد ما تو سازمان برنامه بودیم نمیدونم میگفتن که این میدیدن که این خیلی مثلا متکبر شده نمیدونم بهش میگی که مراقب مثلا تورن باشت مراقب نیست چون این چنان. با هر کدوم که صحبت می‌کنی یه دلیل زوتنسری می‌ذارن جلاد هم که الله پرستن که اصلا میگن که چیز بودن دیگه ما منتظر بودیم که امام راحل از سر برسه و ما این دار کفر رو از میون برد اون که خود تیمارستان ولی این یکیا که مال بخشای معقول بودن اینا همشون برای یه جواب زوتنسری میدن که از دید من همشون کمتر از ده درصد مخرج مشترک با واقعیت یا راستی دارن نه، حالا اون باید جبه ملیک اصلا به کنار محمد رضا شا به هیچ وش آدم چیزی نبود سختی نبود مثلا در حد صد آموسین یا یک اینجوری یا در حد مثلا هیتلر حالا هیتلرم خیلی جا حرف گوشت می کرد ولی تو مسئله ای که خودش خیلی دیوانه بود و کوتاه نمیم دو نه نه آدم سختی نبود اتفاقی که فقط افتاده بود این بود که طبق اون فرهنگی که تو ایران وجود داره که افراد نمیتونن درست با هم صحبت کنن نه رای زناش و مهتران پیرامونیش حرفاش نو راحت به اون میگفتن و نه او همشاد میتونست اینا رو با هم زیر یه سقفی بیاره و به هم پیوند بده کلن تو کمونیکیشن یا همرسانی که میون ایرانی ها وجود داره همیشه حق با منه اون یکی نمیفهمه عظمت فکر من رو و کوشش در این که وسط راه به هم برسیم وجود نداره اینه که محمد رضا بعد از اینکه قیمت نفت رفته بود بالا و کارای عمرانی دیگه سرعت گرفته بود و اینها حالا قبلش هم که قیمت نفتم بره بالا پله به پله احساس میکرد رو غلطه افتاده داده و اونایی که خیلی انتقاد شدید ازش میکردن به ثانچه ملی پس حق نداشتن ما مثلا ثابت کردیم که کارا میتونه پیش بره و بعدم که قیمت نفت رفت پله بهش پل دستش بازتر شد اینی که روی هم رفتی احساسی بهش دست داده بود که آخرش مثل اینکه منم یک بلدم خودم مهورم خودم آدم باهوشی واردم و یه مقدار کبرینو فرا گرفته بود بله این اولا تو خواهر زمین ها خیلی سریع پیش میاد من بگم این اون فروتنی پروتستاندی دو وجود ندار ولی بله این چه ربطی به این داره که رای زناش اینو رها کنن این چه ربطی به اون داره خب مهم این ها ویژگی قومیه که اونجا هست این اگه به جای محمد شاه یه ایرانی دیگری از گروه ایران شهری ها من تقسیم بدیگی کردم ده درصد ۶۵ شاسپایندار صدوبی اسپایندار صد نه اگه از اون 10 درصد یکی دیگر هم می‌ذاشتی دوباره احتمال اینکه پس از موفقیت به یک کبر نسبی میخورد چون تو فرهنگشون این تباهی ها رخ داده این یه مسئله ویژه محمد رضا که بگیم مال مثلا بقیه نه خیلی اونها مثلا آدم آسون می‌شد باشون نه این مشکلات قومیه که اونجا هست عیز من خب پس بنو ببینم موفقیت ایجاد شدشون یه چیز شده دیگه. رو گفته دیگه زیاد گوش نمیده به حرفا خب مثل قدیم با اون اناظر نه این اشارات رو خیلی کرده بودم مثل که عالم گفته بوده خانی که اصلا گذاشت رفت وقتی که دورنمای مشکلات رو توصیف کرده بوده که اگه پول زیادی تزریق بشه چی میشه بعد از که پول زیاد دست دولت اومده بود اینا همه سر جاش هست ولی اینا اگر رای مدل فرنگی بودن او رو فقط تنها نمیگذاشتند بلکه فقط فشار گفتارش نظر منطقی می بردن بالا این شروع می کرد اونا رو گیروم چار پنج شیش نفر هفت نفر هشت نفرش رو عذرشون ولی بعد از نفر هشتم یا نهم صد درصد به شک میخورد که یعنی چی من مهتران اصلی دارن میرن حالا بگذاریم گیروم مسئله محمد رضاشای این اشتباه ویژه رو کرده که ادامه تزریق پولی رو به سیستم ادامه داده تورم نسبی اومده دو سال قبل از انقلاب یه خورده رکود همراه با تورم تورم رکودی اه... حالت یه حالت فاجعه ملی نبود ولی یه اه... مقداری افراد کاراشون از دست داده بودن برای بله. نمونه کارگر و قیمت هم افراد حس می کردن داره میره بالا بسیار خوب دائلی بر این شد که ما بریزیم دولت رو تیک تیک کنیم برگردیم به قرون وستان من در ناره که میگم فقط می‌خوام بگیم چه درکای سطحی دارن این فکرای ما حالا ما اون ژاپن میرو گذاشیم کنار این کمونیستان هم بی کنار نیمه مسلمانای استتاری مثل آل احمد هم بی کنار دارم من در مورد اونایی میگم که دیگه بخش از خود سیستم بودن فند سازارا بودن اینا توی خارج هم وقتی باشن صحبت میکنیم. تقصیل او یه نفر بود او خیلی هفت گوش نکن بود این پولار تزریق کردی خورد تورم رفت و همه چی پاشید این دیگه چه منطقیه من چند روز پیش داشتم شانزدکی یه ویدیوی میدیدم این آقای لیمونادی هست یه سریالی داره به نام افرادی که در طبعیت هستند در کوچ توی ایران فردا اگر میکنم میذاره و این آخری بس که نوبت آقای داروش آشوری بود کردم. خب از دور خب ایشونو به عقل و درایت قبول داره به خاطر اون کار زبانشناختی که کرده وقتی ایشون داشت نظراتشو میگفت من شک شدم در مورد انقلاب از درک از سطح, سطح, سطح کم جرفای درک ایشون از اینکه چی شده همون حرفا رو به حالتی ساده دلانه داشت میگفت که باور نکردنی بود پس از 43 سال آره که ایشون هفت گوش نمیکرد اینا یه خورده تورم اومد انقلاب شد بعد مثلا شکر شدم یهود میگه همون که تورم اومد خب حتی تو تورم انقلاب میشه دیگه داشت میگفت ایشون مثل مثلا انقلاب فرانسه میگفتش که خب اونجا وز خراب شد انقلاب شد دیگه بابا در انقلاب فرانسه نزدیک 50 سال بود بحران قشر پایین اون به وجود اومده بود قشن پایین پایین که فقیر بودن و هفتاد درصد درسته دست درسته جامعه بودن و واقعا از گرسنگی خون بالا می آوردن مشکل, و نان. ا... ها؟ مشکل نان بود مشکل نان بود از زمان جنگ های هفت ساله مم. که فرانسه شروع کرد خودش انگیج کردن دست یاختن تو سیاست جهانی علیه انگلستان و حزینه بسیار کرد انگلستان هم حزینه بسیار کرد اتفاقا انگلستان هم بعدا سر کمک به پروس همین آمریکا را از دست داد. اونا هم هزینه زیاد کردن به قرض و افتادن. حالا اونا از یعنی میانه صد 18 آغاز کرده بودن این خزینه های بسیار رو و طرح اقتصادی هم بعدن براش پیدا نکردند که چه جوری مشکلات اقتصادی رو حل کنند. حالا از دوران قبلش که مثلا بر دیگه به مرکانتیلیزم و فیزیوکرات‌ها یا تئوری‌های بود که در میونه ی صده هیشده هم روبه رفورم شدن بودن پخته نشده بودند و درکی از این نداشتن که از اون قرض در سطح ملی بزرگی که بهش دوچار شده بودند چگونه میتونن بیان بیرون قشر پایین حتی اقل سی سال بود که داشت از گرسنگی واقعا میمرد یعنی جند پوش،, جند پوش و گرسنه این چه ربطی به دو سال تورم داره مم. یعنی سطح آنالیز اینقدر پایینه و اینقدر چلو کبابیه که آدم وقتی گوش میکنه شکر میشه درسته بعدم آدم اگه این دولتی و گیروم دو سال تورم اومده مگه این دولت همون دولتی نیستش که قبلش اون همه سازندگی کرده بعد از اون همه سازندگی که موضوع ده دوازده سالی نبود که دو رقمی رشد کرده بودن برمیگده خب تا پهلوی اول درسته که همش نمیدونم اشرا رو خابونده بودن راه آهن ساخته بودن این اون دانشگاه فلان یه عمری داشتن میساختن بعد دو سال تورم تیک تیکشت میکنیم آخه ارتباط منطقی داره میرونید دو سال تورم و اون کاره و بعدم به عنوان واکنش هم طبیعیه انقلاب فرانسان پس همین کاره کرده که دو سال تورم میکشیمشون بعدم میریم به چهارده قرن پیش ببینیم تو مدینه چجوری سر میبوریدن مثلا ما اونجوری ببریم. ام، یعنی آدم اینا رو که میبینه تازه میفهمه که واقعا شانسی نبود کسی جوری این رو بگیره اگه سطح شعور روشن فکراشم، هاشم فکر اینا دیگه معقول این که نیست نمیدونم مسلمون نیست گاو نیست این خوب خوباش اگه اینجوری میفهمه پس واقعا نمیشده اونجا جوری فاجره گرفت چونجا یه عقل گسترده فرنگی میخواست که ببینه آقا جامعه مسلمونه بخش قابل توجهی اشت که رودل کرده و نشون داده فلسفه برانداز ساخته گروههایی داره بروبیایی داره جوانو هم کشت و مردشند الان هم یه بحران اقتصادی اومده اینا بر هم سوار شده حالت انفجاری پیدا کرده و نه به اون دو سال تبرم مثل عمیقتره اون فقط چاشنیشه درست که بعد اموری همچین آدم‌های با همچین ذهن بازی مثلا می کسی در ابعاد والسینگ هم مثلا مشاوره الیزابت اونا میتونمش حل کنند، اونا میتونستن ولی اینایی که ما داشتیم نه جان از سوی دیگه تو سال پنج و 57 اصولا شعارها شعارهای اقتصادی نبود یعنی حالا جدا از وعده‌هایی که خمینی میداد که آب و برق و گاز و مجانی مجا که کل اون قبضا با 20 قننم نبود اصولاً شعره شعره اختصاری بود شعره شورا ضد مدرنیته بود، ضد پیشرفت بود، ضد آزادی انسان به طور مطلق بود، شعره اسلامی بود و نمادخواه اسلامی بود حتی دولت شریف امامی برای عقب نشینی شروع کرد آنچه که آخوندها دوست داشتند و توی سینی زرین تحویلشون داد سینما رو تحلیل کرد، کاوارا رو تحلیل کرد، استخراج مختل رو تحلیل کرد،, کرد، مدارس مختلف رو تحلیل کرد. راست میگم تاریخ شاهنشاهی رو دوباره تبریک به تاریخ هجری همه چی نشون میداد که این جریان یه جریانی است که دست کم نمودش که ما داریم میبینیم در فضای اسلامی است. الان هر کدوم از هموطن‌ها که ببینید بچه‌ها برن به دو سال تورم جدا از اینکه خیلی سطحی دارن نظر میدن مستاقی هم براش نداریم کو کجا کی آمد بگه آقا من گرسنه‌م کی آمد بگه آقا من مثلا درسامو خوندم نتونستم کار بگیرم توی این یا نتونستم برم خارج کشور ادامه تحصیل بدم بنابراین من نمیدونم چه اصراری اگرم یک مجموعه نفهمی در سه سال پیش تو این خودکشی ملی دست داشته یا اگه خودش هم دست نداشته دستکم نظاره گر بوده و کاری نکرده پس از دهه فرصت برای اندیشیدن و اینها رو کنار هم گذاشتن و یه پاسخ بهتر پیدا کردن دیگه واقعا قمنگیزه بسیار قمنگیزه که کسی بیاد و صحبت از این بکنه که بله مثلا پنج و شیش و پنج رشد اقتصادی دیگه دو رقمی نبود شده بود یه رقمی یعنی صحبتهایی میکنه آدم واقعا میمونه الان در ایران دیگه اصلا صحبت ارقام شما جوکیست دی ولی منجر به انقلاب نشده بنابراین نیاز به برهان خلف و وقتا لازمه برای کسی که خیلی سطحی سخن میگن ولی شعرم گرفتاری در اینه چون اینا از من خواستن که در میون بذارم و تو این برنامه ما بهش بپردازیم علا رغم همه این مسائل و مشکلات روشن روشنفکر خراب توده ای که برخیشون بسیار علاقه که همون زندگی پست و رد پایین سابق و داشته باشن همون عربده کشی ها، همون کتک زدن ها همون مسائلی که اشاره میکردی چرک و تحریش و تسبیح و دمپایی و اون مسائلی که بوده ولی با این وجود آیا واقعا نمیشد جلس سال پنج و هفت اگر کس، کسانی که مستر کار بودند پستای اجرایی داشتند کارشون رو یه موقع با دلسوزی و با درایت بهتر انجام میدادن جلو این گرفته میشد چون این مسئله که داریم بینیم در ایران خب مصر هم بوده سوریه هم بوده لبنان هم بوده این تو جهان اسلام هست دیگه ولی یه دفعه مثلا در مصر تصمیم میگیره حرکت بکنه جدا قضیه رو بگیره و آب رفته رو به جوی بر میگردونه جاهای دیگه هم این اتفاق داشت میافتاد که حالا برحال حال جداش گرفتن چرا در ایران اینقدر من یه ای استدارو به کامی برم از سران کشوریش بگیری تا سران لشکری و شوربختانه خودش های فقید خیلی مفت قدرت رو دادند و کشور رو باگزار کردند چرا؟ برای اینکه اون ببین اونا توی جهان اسلام نخست کشوری بودن که به این سرعت پیش تاخته بود و رفته بود و بزرگترین گسلهارم پدید هارم بودند نه فقط رشد اقتصادی آزادسازی زنان توی ابعادی که تو کشورهای دیگر اسلامی غیر قابل تصور بود دگرسازی بنیات های آموزش پرورش جشن های 2500 ساله که یه گسل رسمی بود با تکیه منحصر فقط بر اسلام و اینا بلکه یه پاشو محکم میذاشت تو ایران قبل از اسلام تو هیچ از کشورهای اسلامی جورت همچین کاری وجود نداشت اینا همین کار رو کرده بودن <تص> و وقتی پژواکشم اومد قبل از اون هیچ فاجعه ای تو کشور اسلامی دیگه رخ نداده بود که اونم به عنوان چیز بگیرن قوت اندیشه بگیرن که خودمون اگرم طرح بزرگی نداریم که چه باید کرد ولی چون این بالا سر اون اومده ما نمیذاریم سر ما بیاد مثلا این چیزی بود که السیسی رو کمک کرد چون تو ایران اتفاق افتاده بود اگه تو ایران اتفاق نیفتاده بود احتمال موفقیت مرسی خیلی بالا بود ما قربانی شدیم شدیم نمونه برای دیگران. درسته حالا ای نداره اونی که از همه بیشتر تخت گاز میره قانونش اینه که قبل از اون کسی نرفته که بعد اینا فقط کپی کنن دیگه درسته. اون باید خیلی خلاق باشه خیلی وارد باشه و خیلی منظم باشه که این یکی ها به نبودن اون یکی اسلامی ها هم که نمونه ما رو کپی کردن که حالا فقط به سرنوشت ما دوچار بهشه حالا اونا ماتاقی نشدن فقط الان فعلا کاملا سقوط نکردن درست گرنه رشدی به اون صورت نبوده خبری نبوده اصلا, اصلاً چیز نداره توی ایران اینا سرعت رفته بودن طبعشون هم بلند بود و میگفتم ما میخوایم با اروپا پهلو بزنیم و از این حرف که به نظر من است، این حرف با اون روحی کاری که ایرانی های مسلمون داشتن ولی از این گفته بودن، زده بودن و رفته بودند و حالا طوفانش اومد پشواکش اومد از هم توفانهایی که اروپایی هم وقتی میخواستن پروتستان بشن درست. فقط مال اینا دیگه سیستم چلو کباب نبود مم. اون کسی که بدن قرار بود با اون طوفان برخورد کنه والسینک هم بود اون کسی که قرار بود باش برخورد کنه گوستاف آدولف بود اون که قرار بود بهاش برخورد کنه هم پا بودن ادمهای راست کردار و واقع بین و دارای ایدئولوژی یعنی اینکه اینا پروتستانتیسم وقتی درست کرده بودند برای خودشون یک قوت قلب و یک مرکز عملیاتی فکری ایجاد کرده بودند حالم جان دقیقا همینه من منتظر بودم این سخن از زبانت بیاد بیرو فقدان ایدئولوژی حالا ایدئولوژی متاسفانه برخی بهش الزاماً رنگ منفی میدن رنگ و گوی منفی میدن ولی شما اگر یک نظام فکری سامان گرفته در ذهنت نباشه که از روی اندیشت بتونه روی رفتار و منش و روشت اثر بگذاره طبیعتا خل اصطلاح موقع بوهران تنکار که میکنی یا دستات میره بالا یا روتون ور میکنی نگاه میکنی بیری اون که فرمانده تره چی میگه اون که رئیس تره چی میگه از خودت رفع مسئولیت میکنی من فکر میکنم نبود یک ایدولوژی شکل گرفته در میان کسانی که رده بالا و رده میانی نظام گذشته تشکیل میدادند باعث شد که ما اینجوری مفت و مسلم کشور را تحویل اینا بدیم چی فکر می درسته، بنیاد سازماندهنده ی اندیشگی نداشتن برای این پدافند مم. که اگر چون این میداشتند بسان همون پروتستان های صده شونزبه ببیزه آخر عوائل وقتی پیشوار کشون از سوی کاتولیکا اینا هم با سرسختی درمی ایستادن اینا گفتن آره بله حالا ما از روی ادب و اینا مثلا خب در کشور ما آین شیعه دین ماست از زمان صفحویه باعث مثلا وحدت ملی هم شده ما که چیز نیستیم بخیل نیستیم ولی اگه کسی اینو بخواد چیز کنه انگیزه ی گسستن بکنه نه ما در درجه اول ایرانی هستیم میزانیم فکشو خورد می‌کنیم یه همچین چیزی وجود نداشت برای همین هم اینا اون همه پیش تاخته بودن اون همه گسل پدید آورده بودن اون همه اون فنه رو کشیده بودن حرارت رو برده بودن بالا وقتی پیشواک اومد نه حال و حوصله برخورد باشو داشتن نه قوت قلبشو و نه طرحشو تناطری <تصفيق> که فقط این بوده میگفتن که بله آقا این بدید دست ارتش بود اوایسی یه مدت قلقم کنه حالا خدا بزرگی ببینیم چی میشه و محمد رضا بر این باور بود که این به تنهایی کمک نخواهد کرد چون تره برای پس از قلقه همون کجاست حالا شایدم اینو قلقه اگر می کردن کشور یه چند سالی در التهاب به سر می برد و بعد شاید مثلا راهشو پیدا می کرد یا به ویژه اگه تا فروپاشی دیواره برلین یا شوروی دست سر پا میموندن شد بعد از اون نمیدونم ولی شاید جان اصلا فقط یک سه سال دیگه دو سال دیگه دوام می آوردن دو سال بعد اصلا ریگان به جای کارتر می اصلا و اصلا اون بازیاشا تموم میشد درستی حالا ما, ما که مخالفتی نداریم که اگه از کشور درست پدافند میکردن ولی من دارم توضیح میدم که چرا خود محمد رضا شاه متزلزل بود مه. من نسبتا مطمئنم که تو رای زنانی که می اومدن سخن میگفتن یه طرح فرا براش مطرح نمی کردن. <تصفيق> که الان حضرت ما کوبیدیب اومدیم با لایه‌های اسلامی کشور ما زاویه پیدا کردیم <تصفيق> و پاسخ درست به این زاویه الان وادادن نیست بلکه گذشتن از توی قلب توفانه درست این اگه یک کسی میومد و براش میشکافت تو این الفاظ، نه تو الفاظ چلو کبابی که آسمونی ریسمون بگو این از کنار داستان بگذار و تعارف کنه امکان داشت حتی در حالت بیمارشم چراغ سبز می‌داد بگفت او آن بزن فکرشون رو بیار پایین ولی من گماد نکنم اونجا کسی از این واقعاویا کرده باشه اصل داستان این بود که همین حرف‌های همین فکر علمون هست همین پرت و پلاه‌ها رو برای اون مرد می‌گفتن اگه از افراد اقتصادی خودش بود حالا این یارو ام ام ام ام ام ام ام ام ام محمد رضا شاید تفلی از درون بیمار احساس می‌کنه داره سرطان می‌جودش و دیگه فرصت نداره مثلا در باز کرده رایزان اولی بده اقتصادی علا حضرت من که به شما گفتم پولا را تصریح نکنید این تبر و ملاقشان چه کار تا بعدی رو صدا کرده گفته اوویسی تو چی میگی. اونم گفته ارازت بذارید من این فلان فلان شدهار بالا پایینشون رو به هم یکی میکنم این فلان فلان من خودم دارم از قومیش نستم این اون فلان اونم گفته خب دست شما درد نکنی اون فرسته به خودش گفت خب تحصیل سیاسی اینجا کجاست؟ این دارن یه نارضایتی عمومی اجتماعیه به چند نفر میخوای قلقم کنی اوویسی صد هزار نفر یا چ تا این داستان گم بشه یعنی گمان میکرده که فندسالارهای خودش بودن که گریه میکردن که ما قبل هم بهت گفتیم این نکن یا جبه ملی بود که گریه میکرد که ما بهت گفتیم که از 25 سال پیش پیشستن گشایش نکن همون ملاکی اینا بهتر بود تو چیز توی مجلس اینا بیست مرداد یا یا اینکه چپا بودن که از تو بکشنش افراد خودش هم متزلزل و چلو کبابی یعنی <تصفيق> خودشم های خیلی اوقات نیمه چپ داشتن یا نیمه روشن فکری و اونجا آدمی نبود که واقعاً نگاه کلی داشت که چه خبره به چیکار باید کرد من مطمئنم با هویدام صحبت می‌کرده رمق مقاومت نداشه اون کس آدم نرمیام بود با آموزگار صحبت می‌کرده اون کس یه پا رو به فرار بود اون تکنوکرات مخص بود بله تنها کسی که شاید بهش کمک کنه همون بچه خان قدیمی که دیگه نمکانی گفتن جامعه حالا گوش کردن برای نداشت این بار دیگه از آل احمد گرفته تا شایگان تا دیگران تا همه پروار کرده بودن این جنبشو و همه میخواستن این بازگشت عجب و غریب به آقاز نمیدونم قرن پیش که ما به وسیله اسلام مستحفیز شدیم این همه میکردن هم متنفره بودن از ایران کلاسیک من اه... دیده‌های خودم رو بگم یه نکته مهمی تو این دیده‌ها هست من بچه بودم خونه برخی از ابسران رو آتیش می‌زدن هرچی دستشون می‌رسید آتیش می‌زدن انقلابیون عزیز بعد پدرم ما رو سوار ماشین کرد که ما رو از مشهد ببره به طرف تهران و ببره پیش فامیله مادرین بگذاره این شهرها رو که ما می‌آمدیم شهرهای سر راه نشابور و سبزوار و شاهرود و دامغان و سمنان و گرمسار هم همینجد تهران تقریبا میتونم بگم یه درمیون یا یه در ریخته بودن کنار جاده با اکسهای شاه هورا هورا میکشیدن یا اینکه ریخته بودن با اکسهای خمینی و شعار میدادن میخوام بگم که کشور حالا جدا از اونایی که معمولا خوشون قاطی سیاست نمیکنن دو قطب رو داشت منطقه هیچ ای برای جمع و کردن این نیروهایی که به دنبال حفظ نظام پیشین بودن خیلی ایلاتی بودن روستایی بودن خیلی هاشون طبقات شهری بودن که حالشون بود داره چه میگذره و تو تمام استان هم پراکنده بودن هیچ ای برای جمع کردن اینا و تبدیل اینا به یه اجتماعی نبود و هر جامعی خواستا خودشون ابتکار همه رو به دست بگیرن کاری بکنن به با خونسا کردن توسط خود حکومت حکومت روبرو شدن حالا که من همه این ها رو گفتم و اینکه که دورورشم رایزنی نبود در ابعاد مثلا یه آلمانی یا یه انگلیسی که بتونه این کار رو انجام بده حالا میگم که گناه بزرگ خود محمد رزاشاد چی بود محمد رزاشاد درست مثل پدرش به خود قوم خیلی بدبین بود یعنی روشون تکیه به اون صورت نمیکرد و, نمی کرد و گما... بیرون میگفتش که خیلی ملتی کبیر از این حرف هستن ولی هر وقت که مشکل عظیمی میشد آخر همیش رایزنی نمیکرد با مهتران فرنگ یعنی <تصفيق> قوت اندیشه را اونجا میپنداشت یعنی نظر نظری هم درست بود ولی در آخر که قوم داشت خودش خودش تیک پاره میکرد تو به عنوان شاه مطلقه روشن رای absolute enlightened monarch اگرم خودت نمیخوای قلقم کنی و آروم کنی و یا توان ذهنی رو نداری که بفهمی بعدش با چی کار یا ریل کنی یا نداری به همین رو به درست ولی تو نمیتونی افراد رو در درقف افته چی کار کرد اگه آدم جای اومی بود و میخواست خردمندانه برخورد کنه وقتی که دید که تعداد مخالفین از حدی فراتر رفته و هر روز آره بدتر میشه حالا پس از نمیدونم تظاهرات آشورا یا دمی قبل از اون یا هرچی باید میموند تلویزیون و با قوم وضعیت دمیون میذاشت میگفتش که ما الان اینجا رو پنجاه سال ساختیم حالا هم پدران مشروط کوشش کتن انظر قانونی به سامانش یاد است که ما هرچی کار پیدا کنند ما اینجا 50 سال پلاس یا چند سالی اینجا رو ساختیم علیه نیروهایی که نمیخواستن ما اینجا رو بسازیم بزرگی که در دنیا بر نمیخواستن. و الان در آستانه این هستیم که یه شکاف های بزرگ بزنیم به سوی جهان مدرن و به یه سکویی برسیم که تا الان خوابش هم نمیدیدیم. و الان یک درصد قابل توجهی از همیهن آمدن تو خیابون شعارهای مذهبی میگن شوعر قرون وسطایی میگن با همین الفاز باید به کار میبرد. یعنی موضوع دشنام دادن از موضوع فقط تشریحه. باید می کرد شورای مذهبی میدن، دن. شورای قرون وستایی میدن و اظهار همراهی میکنند با یه آقایی که بیرون از کشوری که از, از, از, از اقب ذهنها برخوردار ذهن ها بوده توزه علمیه و بسیار آدم خشنیه و بسیار آدم ضد پیشرفتی همشه هم گفته تو مکتوباتش هم گفته شفاهی هم گفته یه درصد قابل توجهی از همه ها الان داره اینا رو میگن و من که محمد رداشا باشم گیت شدم من اگه مشکل اکثریت قوم شریف ایران اگه مشکلش دموکراسیه میگه ما در سالهای گذشته بیشت از اندازه با اراده آهنین یا آمرانه کار کردیم که بسازیم اینجا رو الان میخوان دیگه خود قوم همه کار را به گردنش بگیره که از خدای منه ما همین کارو کردیم که ما به اینجا برسیم اگه مشکل دموکراسی و بازگشت به وستانی است من اینو باید بدونم و این من جمعه آینده و یه جمعه بعدش ببینم دو بار باید به چشمه خودم ببینم از کسانی که میگن ما نمیخوایم برگردیم به قرون وستا فقط یه اینجا دموکراسی بشه ممکنه حتی همه از منم بدشون بیاد میتونن این رو شعارهاشون بنویزن که محمد رداشا بسیار بده ولی ما به قرون وستا نمیخواییم برگردیم اینا بیان تو خیابون و من ببینم چند نفر میان که اگه اونا اگه من دیدم تعدادشون از اینایی که الان تو آشورا بودن و این حرفای عجوه غریب قرن و وسته اینا رو میگن اگه دم تعداد اون یکی ها. از اینا بیشتر یا از کم هم بنزه ایناست من از ارکان شربانی و ارتش خواهش میکنم که یاقی ها رو ساکت کنن و من آنن تماس میگیرم با سازمان ملل متحد که برای ما نماینده ناظر بفرستن که با در کمترین فرصت زمانی در چهار ماه دیگه دیگه انتخابات زیر نظارت بین المللی اگر لازم شد مثلا خودم هم کنارگیری میکنم ولی من اگر ببینم تعداد کننده ها به مراتب کمتر از اون یکی قرون وستایی هاست من به وزیر دربار میگم که با هاج تماس بگیرن و بگن که هاج آقا ظاهراً راه شما رو میخواد مشکلش دموکراسی نیست مشکلش متوقف کردن پروسه پیشرفت و بازگشت به گذشته مذهبیه. <تصفيق> و اونجا دیگه لازمستون درگری نیست. من به حاج میگم براش هواپیما میفرستیم. ا رو گنده باز میگرده. توی فاصله زمانی دو هفته بعدش، چهار هفته بعدش. چون تو این مدت من به تمام ارکان دولت اون موقع سفارش خواهم کرد اونایی که میخوان در زندگی مدرن زندگی کنن که تا تومن تومن و چون تا سنگ رو سنگی هست بفروشند و از کشور خارج بشن. چون بعدش یه آینده قرون خواهد بود اینو باید با مردم در میون میذاشد و میزان شدت و عمل رو به به اونا میسپرد که اگه دو برابر اون تظاهراتیای یا آشورا میومدن و میگفتن ما ما رضا به هیچ وجه نمیخوایم، ولی قرون نمیخوایم دموکراسی فقط میخوایم. شرم جان من فکر کنم عملا شاه فقید راه دومو انجام داد یعنی نایمت همچین درخواستی بده ولی حضور بیشتری و دید از سوی کسانی که میخوام برن قرون و وستا عملا همین کار کرد یعنی به هر کی رفت دیدن شاه آقا برو از این مملکت خودش هم رفت و دیگه اراده ای نشون نداد برای موندن وقتی گفت کسایی نمیخوان پیش کنم خب دیگه نمیخواد ببین مشکل اینه که راهپمایی روز تاسو عاشورا که بزرگی بود و اصولا شاه رو منفعل کرد به طور کامل و از اون روز بود که احتمالا شاه تصمیم گرفت بره و این کشور رو رها کنه دیگه هر قرار به هر جایی بره بره خیلی دیر بود این اگه اشتباه نکنم دوره اظهاری بود این انجام شد در حالی که از آخر دوره هویدا و بعد چند ماه جمشید آموزگار و بعد چند ماه جعفر شریف مامی، بحران بود ولی امکان جلوگیری از اون بود. جریان زمان عصر دیگه زمانی شده بود که شما حکومت نظامی برقرار کردی ولی دستور دادی که از بینی کسی خون نیاد. آمدی میگه میخوام سیاست ریاضت اقتصادی به کار ببندم. آقای جمشید آموزگار گذشته درخواستی که به اصطلاح رو صف کنه و تزریق زیاد پول توی جامعه جلوگیری کنه و یه مقدار به ریاضت اقتصادی بده. خب اون شد. به بهای اینکه شریف امامی بیاد چون به اخوندا نزدیک چون از روحانی است چون رئیس لوژ فراماسونی در ایرانه و چون انگلیس‌هاش نظر خوش دارن و به درستی شما متوجه شده بود که انگلستان در این قضیه 100 درصد دخيله خاص خودشون خودشونو بذاره تو خواست وزیری ببینه دیگه مشکلشون چیه خب این پس روی های بسیار غم و نهایتا گذاشتن یه دولت نظامی که یک شیر بدون یال و دوم یعنی ازهاری به جای جنرالی که واقعا کننده کار باشه همه چیزهایی که میتونست جمعیت انقلابی رو بترسونه و بنشون تو خونه ازشون گرفت و برای همینی که تاسوعاش آشرا اونایی که حتی برای تخم شکستن هم به خیابون میامدن اینجا اتفاقی نمیفته ای بریم 4 تا فوشم بدیم 2 تا بانک ما آتیش بزنیم راهپیمایی بکنیم برای اینکه اگر اینا حق نبودن اینا تا حالا میدادن درود بر خمینی اگه اینا حق نبودن خب شعبانی و ساواک کارت رو میگرفت. شا دستونو دادی قاشونو بگیرن. من فکر میکنم که واژه دموکراسی مثلا اون موقع حرف نمیومد حتی سواد از از من اینه که اگه خودشون هم ترهید از من اینه که اگه خودشون هم ترهید نداشتن و یا رمقی نداشتن که چجوری باید جلوی این فرایندو گرفت؟ شما موظفی که با قوم در میون بذاری. اینی که با قوم در میون نذاشت و رفت این زشت کار شاه بود بله و وقتی هم که با مردم سخن گفت اون پیام انقراب شما رو شنیدم صده نه بس. تمام مدت حرفای چلو کبابی بود ببین شریف بامی رو اووردن چلو کباب بود از هاریا همین از ساری بودن چلو کباب بود اون, اون سخنرانی رو کردن که نمیده حالا این ورش رو نصد نوشه اونوشکی چلو کباب بود یعنی همش ببین یه حالتی هست که تو ایران معمولاً پدر مادرها کوشش میکنن بچهشون رو خر کنن آروم کنن وقتی یه, یه گردنش بذارن مم. یه زن ویژهی میخوان براش بگیرن نمیدونم یه شغل ویژهی میخوان براش بتراشن مم. یه رشته درسی ویژه که اینا بچه رو کوشش میکنن خر کنن به حرف بچه گوش نمیکنن. و این آدم میتونه در نظر بگیره که میونه بیسترشت مرداد و تا سال پنج محمد رضا و رایزنای نزدیکش بر این باور بودن که قوم باید خلاف خواستش برکشیده بشه چون وگرنه اگه به خودش بسپاری میشه دموکراسی پاکستانی بسیار خوب ولی شما در تصمیمات بزرگی که سر دو راهی ها قرار گرفته با سیستم خر کردن نمیتونی کار کنی اونجا باید از قوم بپرسی و اگر قوم مثلا نپذیرفت مثلا تون تو تظاهرات مثلا سی هزار نفر اومدن هفته بعدش آقای خمینی مثلا درخواست میکرد مثلا 80 هزار نفر مثلا اومدن خب این بهترین رعیه که بعدا تو کتاب های تاریخ می‌نویسن که قوم میخواست <تصفيق> و این یه نماد خیلی خوبی هم می‌بود اگه که محمدشان می‌گفت اینجا موضوع من نیست موضوع اینه که می‌خواید برگردید به قرون وسطا سختتون شده از این کارهایی که ما کردیم از در پیشاف رفت زندگی کردمش مشکل ندارم روی پلاکاتتون بنویسید محمد رضا شاه بدترین شاه دنیا است ولی من قورنپوستا نمیخوام مم. که بعد دست کم بدونم شما چی میخواید این رجونی نک... ببین حالا شما 10 سالم رجو نمی کنید 20 سالم رجو نمی کنید سر باید باید رویاوری به نظر قوم رضا شاه هم روان شاد این کارو نکرد موقعه که متفقین بهش گفتن که باید بری تپعيد اون درست نبود که همونجوری پاشه بره تبعید این باید میگو پوزش میخوام من آدم آمرانه حکومت کردم ولی این مطلب مهمی شما میفرمایید من باید یه بار از قوم بپرسم مهم. باید پا میشه. این رفته که از میدانهای مهم شهر تهران مهم. اونجا چند نفر نفرد خوش جمع میکرد تو رادیو باید باید پخش میگه که مردم عزیز ایران متفقین میگن که من باید برم تبعید مهم. اگه به خود منم باشه من برای حفظ آنچه که اینجا ساختیم خود من مشکلی ندارم با اینکه باقی زندگی من تباه خواهد شد امه. ولی من به عنوان شاه این مملکت نمیتونم بدون اجازه شما برم تبعید امه. نظر شما چیست حالا در مورد رضاشاه چون مسئله اشغال تهران پیش اومد چون متفقین وارد کشور شده بودن ولی قرار نبود وارد تهران بشن ورودشون به تهران همزمان ارتش انگلستان و شوروی شرایط به جایی رسون که اصلا فرصت دیگه برای این نبود. نه، باید میپرسید چون وقتی وقتی یه همچین چیزی رو اعلام می‌کنی که اصلا نظر مردم برام مهمم نیست. و آخر... مال محمد رضا همین بود. آخرش مشکه... مردمی که نشون دادن که خودشون صلاح خودشون رو نمیدونن، اینکه نظرشون مهم باشه یا نباشه، خب عملا به نظر من شاه کاری که کرد گفت خب پس اگه اینو من رفتم. نه نه جوی نمیشه شن ببین یه عمری.. تو میتونی نپرسی واسه اینکه بگی اینا از نظر ذهنی کشششون کم من بعد اینا رو خلاف خاصشون برکشم تمام صحبت ما همینه دیگه که اینکه جپ ملی اشتباه میکنه بلکه این سیستم عامرانه لازم بوده ولی دیگه بعدا در دوراهی های مهم تاریخی با همون شعوری که دیگه اونقوم، اون لحظه داره باید ازش بپرسید رضا شام بادت میپرسید باید می حالا من اینم میپرسم شهران جان یک نکته ایست تو همین بحث امروزمون ببین صحبت اظهاری شد به نظر من میاد شاید حالا با یکی دو تا استثناء عمده ژنرال های رده بالای ارتش ایران آدم های سیاسی نبودن منظورم از سیاسی چیست من مقایسه میکنم با افسرهای دوره رضا ببینید از دل دوران افسر رضا شاهی کیمسر رزمارا میاد بیرون حالا تو جن نجات آذربایجان نقش داره بعد تو جیان قرارداد 50 50 نفت دست داره مهره مهمی است و فدایان اسلام ترورش میکنن جنرال صبا بود فضل الله زاهدی میاد بیرون در جن سال 31 دو نقش مهمی بازی میکنه یه مدت وزیر کشور مصدقه و بعد میاد و در جن 28 مرداد قدرت رو به دست میگیره یه مدتی هم میمونه و بعد دیگه سفیر میشه میره یعنی کار سیاسی میکنه همچنان که رزمارا کار سیاسی میکنه همچنان که از همون افسرهای اون دوره شما میبینید مثلا آدمای مثل یزدان پناه سبب بود یزدان پناه بعد میاد رئیس سازمان بادسازی کل کشور میشه در زمان محمد رضا یا سبب بود امیر احمدی که در لرستان زمان رضا شاه اقدامات یعنی شما آدمایی میبینید که یکم در کوران سیاسی هستند به موقع ریسکی میکنن تصمیم میگیرن عمل میکنن اینا این چندتای چندتایی که اسما بودم افسر دور رضا شاهی هست. افثار دور معمر رضا شاهی به نظر میاد فقط نظامی هست. یعنی فقط فرمانبره و حالا شاید میگم غیر از OVC که بعد از انقلابم نشون داده از کشور که خودش هم یک ای داره خودش هم یک تکاپویی میکنه عمده رد جنرال رد بالا حالا قهر واقعی و ازهاری و رامیین همه منتظر بودن ببینن یا فرمانی میاد کاری بکنن یا فرمانی نمیاد کاری نمیکنن هم به نظرم این یک دک... کاستی بود در تشکیلات ارتش ایران که روز و بحرانی یه موقع لازم ممکنه بشه شما شاه رو با هواپیما تعتلفس بفرستی پایگاه بندرعباس نظری از اونجا تکون بخوره و نظر از کشور خارج بشه بعد اقدام بکنید به عنوان فرمانده ارتش به عنوان رئیس در ارتش انضباط و نظم برقرار کنی و بگی آقا مردم در کشوره شاه خودش اختیار نداشته باشه اگه تصمیم گرفت مثلا سوارشو برنش بره مراکش یا مصر یا هر جای دیگه منظوم اینکه از این گونه رجال متاسفانه یه مقدار ما بی بهره بودیم ببین این این اینی که ارتش، قبل که این پرسشو بسیار کامپلکس پاسخ بدم چه از زمان داریم شان اینجان؟ ما چهار دقیقه گذشته بودیم مثلا پنج دقیقه فرصت داریم بسیار خب ببین اینی که ارتش، ارتش سیاسی نبود، این به نظر من کاستی نیست آلمان هم که دیگه همیشه خشندترین ارتش و قویترین ارتش دنیا رو داشته بود تا قبل از جنگ جهانی دوم نسبت مم. به تعداد سربازهای، دیگه با فاصله نجومی افیشندترین چیزی بود که جهان مدرن پیدا بود همیشه کاملا غیر سیاسی بودن مم. و عادت به این داشتن که تصمیم و مهتر میگیره اون ارتش فقط یک ابزار درندخویه که با یک کارآمدی ناشناخته و هراسوار دشمنو تیک پاره میکنه اون اگه برمیگرده تا پادگان برمیگرده برو تیک پاره کنید میکنه مهتر تصمیم میگیره و فرقی هم براش که این مهتر دموکراتیکه یا نیست از تربیت کرده بودن که اونش که مهتر دستور داد اونچی که در ایران اون لحظه کم بود مهتران اندیشندی سیاسی بودن که دوربر خودش هم نبودن همون رایزن ها اگه از اونا یه هفتش دهتایی بود اونا و میدیدن زورشون به شاه نمیرسه چون شاه بیمار شده قاطی کرده هرچی این صحبت ها را پشت پرده آغاز میکردن با سران ارتش و اونا ترغیب میکردن به کودتا یا اونا را ترغیب میکردن به اینکه شاه که از کشور خارج شد خودتون محکم نگه دارید ممکنه بختیار توان این کارو نداشته باشه باید توی لحظه یه حرکت جهشی بکنیم این این مدل آدم مثلا تو ایران نبود تو بخش تو بخش سیاسی کشوری اینی که ارتش کارش سیاسی غیر سیاسی من بنزت مشکلی ندارم ببین آلمانم که جنگ جهانی اول رو باخته بود که یه جنگ خیلی خیلی خیلی سختی بود و همه با چهار سال گرسنگی و کمبود و کاستی و اینا تمام کشور اروپای توش رد شده بودند و فقط ده میلیون خالص فقط سرباز مرده بودن و جنگ سخت بود و مسلسل همدیگر دریده بودن با اینکه بومباران با هم نبود هواپیما و فرسوده و اینا و پاشیده در آلمانی انقلاب کمونیستی شد انقلاب کمونیستی شد و چند هزار نفر آنند بهش پیوستند و 60 هزار تا ملوان مسلح کمونیست هم یه جا بهش پیوستند یعنی <تصفح> یه, یه،, یه، چیزی بيصد هزار نفری از کنسول مسالح سرتاسر کشور شاهنشاهیشون هم رفته بود تبعید به هلند ارتش هم پاشیده بود و طبقه خاص متفوقین هم منحل شده بود یعنی تو همون بهترین فضا کودتا کردن کمونیستا <تصفح> و در عرض چند روز هم کنترل کشور گرفتن دستشون <تصفح> یه چندتا میرزا قلمچی سوسیال دموکرات که کمونیست نبودن اینا توی برلند همزمان اعلام جمهوری پارلمانی کرده بودن نه جمهوری شورایی هم روان شد، ایبرت بود، فریدریش ایبرت که بعدا نخل... رئیس جمهور جمهوری بایمار شد و اینا نشستودن تو برلند و کشور کمونیستی شد یعنی هم اتفاقات روسی افتاده بود اینجا هم افتاده بود تمام شده بود ایبرت میگفتش که خب ما که آدم سیویل هستیم که جلو این دویزده دارتا کمونیست مسلح که تمام کشور گرفتن گفتن دستشون چکار کنیم و اونجا یه سروان قدیمی ارتش بود کنم سوسیال دموکرات بنام آقای نوسکه گوستاف نوسکه گفتش من میرم با بقایای ارتش مطرح میکنم و بهشون میفهمونم و حالا یه ام سوسیال دموکرات ها که اینا باشن از ارتش فحشای رکیک خورده بود با اون که شما بی پدر و مادری وطن فروشید چون سوسیال دموکرات بودن دیگه یه سی سال این فحشا رو خورده بودن به چه سادگی اینا این واقع نگاریون نشوندن کلمات با ارتش همکاری کرد این نسکه پا شد رفت با لوتو صحبت کرد و با کسای رادیو کناری مثل زکت و اینا که گفتن که آقا این براشون کمونیسم توضیح داد اونا نمیشه ارتشه نمیدونوشه بگه چی میگفتش که اگه الان جنوینا رو نگیرید کشور رفته بعد توی خیابون یه طرفه میفته که بازگشتی وجود نداره و اونام گفتن که ارتش گسسته جنگ هم که ما باختیم منهل هم که شده خیلی از فرماندهای ردی بالا خودکشی کردن اینو رسم آلمانیا بود که یه که به بزرگ میباختن اون فرمانده ردی بالا مسئولیتو میپذیره خودکشی میکرد و مثل سامورای ماننت حقیقت و میفرمایید با کی با چی اصلا چیزی وجود نداره بعد این نوثه دوباره براش توضیح داد مثلا گفت ما که ما که ما که شخصی هستیم مهم. نکنی رفته و اون دو سه تا سرلشکر داد سرلشکر بودن تو ارتش بودن نبودن اونجا مونده بودن تو ستاد تنوز مهم. گفتن کتبی بهمون به میده بر حالا امریکایی کسی که خودش گفته من رئیس جمهورم چون انتخاباتم نشده تو بالکن فقط گفته ما جمهوری اعلام کردیم این میزان اتوریتیش و رسمیتش اینه بست. گفت همینی که فعلا هست همین اوتوریتهی که الان هست که تو بالکن خودش گفته به من رئیسم فعلا این به من کتبی میده که هر میزان سلاخی شد رواست گفتش آره میده گفت دو خطی برام بیار رفت اوورد اونا از اونجا از همونجا بازپسگیری کشور آغاز شد اینا رفتن چون ارتشم شکست خورده بود وسط راه با اتومبیل‌های شخصی افراد رو خیلی وقت ورداشتن آوردن. دیگه نیرو مخصوصی داشتن به نام فای کورس. مم. که ما خیلی خیلی راستگرای البته بودن باید بگم مم. و متخصص جنگای سنگری بودن. یعنی شیرای درنده بودن که ساخته بود توسط جنگای سنگری با و انگلیسیا. خیلی الاوی خطرناک. رفتن یه شیشه هزار از اینا رو جمع کردن و با یه سری افراد دیگه شروع کردن علیه کومونسا جنگیدن. با توپخانه اومده بودن توی شهرای خودشون. مم. مراکز کومونیست رو میزدن این اون فلان با یک سلاخی باور نکردنی در از چهار هفته کشور پس گرفتن مه. یعنی هم محترش مهتر بود هم ارتشه همون شیر دررندهی بود که تو دوست داری که وقتی دستور صادر میشه فقط میره با سر بریده دشمن میاد ولی بازم یه ابسر سیاسی اونجا نقش بازی کرد نسکه آره ولی سروان بابا یعنی <تصفيق> این بالا خیلی وقتی که تو کار فقط سیاسی بوده قدیبا فقط سرفان بوده ولی... برای نشست آینده نمیدونم یه نشست خواهد موند یا دو نشست از این سلسله گفتارها ولی حتما بپردازیم یه زمانی هم بذاریم بپردازیم به نقش بیوانگان نمیشود که کل قضیه رو گفت و از این مطلب مهم به اسطلاح گز... چیز کرد گذشت بدونی که بهش پرداخته بشه رو به پایان ریس صحبت سخنی دیگری از شهرام نمی دونه از آینده فقط مسئله بیگانگان خواهد بود و بعد فرارستان امام بسیار عالی بحث شیرینه آمدن <تصفح> درست هم میان هرجومند این آدرس ایمیلی که پایین نوشته شده info@iranianrenaissance.com برای این است که اگر خواستید با جنبش رنسانس ایران تماس بگیرید کاری دارید سخنی هست میتونید در میون بگذارید بچا اونجا چک میکنن حتماً و اگر خواهید از کشور هستید و می کتاب خریداری کنید از کتابایی جنبش منتشر کرده می توانید حتما ایمیل بزنید و لیست کتاب و اینجور مسائل براتون فرستاده خواهد شد اگر دوستانی در درون ایران هستن پیوند بکنن کتاب به صورت پی دی براشون فرستاده میشه سپاس از توجهتون شرم جان سپاس دو تا فرصت دیگر بدرود